Acuza ei dure la adresa lui Firea, din cauza firmelor înfinate de PMB, de cale liber pentru instituirea unui monopol al proastei caliti pe bani mulii. Coalicia pentru dezvoltarea României, care reunește, liniere peste 25, asociații de business, camere de comerț bilaterale, subliniere i confederații, Cere primriei capitalei să respecte principiile liberei concurențe, principiul transparenței, sublinierei prevederile legale în atribuirea contractelor de servicii publice către companiile municipale înfiincate anul trecut, sublinierei susține ce perturbarea mediului concurențial este prima în înființării, la limita legii, a companiilor municipale din București Informațiile existente până în prezent indicând faptul ce cele mai multe achizicii s-au făcut prin atribuire direct, uneori în timp record, ceea ce exclude de la bun început orice analiză serioasă a posibilelor oferte. evaluând modul în care au funcționat cele 22 de companii înfiincate în 2017 sub umbre la primriei. Am constatat ce există o perepastie adânc între principiile de acțiune sublinierei practică practica administrației publice din Bucure, sublinierei în atribuirea contractelor de servicii publice, pe de o parte, normele legale în vigoare sublinierei mecanismele pieței libere, pe de alt parte. Ne îngrijorează. De asemenea, lipsa de transparent care caracterizează întreaga activitate de până acum a companiilor municipale, în absența unei comunicări corecte din partea administrației publice locale, pe acest subiect. Perturbarea mediului concurențial este prima consecință în fincrii, la limita legii, a companiilor municipale din București, tip. Informațiile existente până în prezent indic faptul că ce cele mai multe achizicii s-au făcut prin atribuire direct, uneori în timp precord, ceea ce exclude de la bun început orice analiză serioasă a posibilelor oferte, spune reprezentanții Hualiciei pentru dezvoltarea României, într-un comunicat de pres transmis marci, conform news.ro. Ei susțin eludarea reglementărilor privind achizițiile publice pun un mare semn de întrebare asupra calității serviciilor care ajung la beneficiar, tocmai pentru ce exclud obligativitatea documentației de certificare a capabilităților financiare, tehnice, sublinierei umane ale companiilor de a implementa proiectele. Primria de astfel cale liber pentru instituirea unui soi de monopol al proastei calipcii pe bani mulci, ceea ce nu poate fi în acord cu opiat liber funcțional, semnalează mediul de afaceri. Coalicia pentru Dezvoltarea României mai spune ce lipsa de experiență, sublinierei de competentă a primăriei în gestionarea unor astfel de companii ridic multe semne de întrebare asupra eficienței serviciilor oferite, iar lipsa oricrui control asupra modului de cheltuire a fondurilor poate lăsa cale liber risipei banului public. Să de transparent care caracterizează activitatea celor 22 de companii în calc orice principiu democratic după care funcționează astăzi administrațiile publice din Uniunea Europeană. Faptul ce sunt necesare investigații jurnalistice de amploare pentru a afla cine conduce aceste companii. Unde se află ele, liniere-i cu ce se ocupă, de fapt, este un fapt îngrijorător pentru întreaga opinie publică, mai arată reprezentanții Coaliciei pentru Dezvoltarea României. Ei cer primriei capitalei se furnizeze cât mai curând informații complete în lecturi cu structura, conducerea. Sediile, achizicile sublinierei Proiectele pe care le derulează fiecare dintre aceste companii, considerând ce modul actual de reglementare sublinierei funcționare acestor companii este deficitar, discreționar sublinierei distorsionează mediul concurențial local.